Des d'organismes oficials i també des de moltes empreses. Jo, per exemple, he vist propaganda d'aliments orgànics diguent que no gastaven pesticides, quan hi ha una legislació que diu que és el que pots posar i que no és el que pots posar. Quan es permet aquesta informació falsa, tant d'entitats privades com d'entitats públiques, doncs al final pensa que la gent està ben informada. No, perquè estan contínuament bombardejant-la en bombardejant informació que no sempre és certa. Doncs deixar de preocupar-se per les etiquetes, perquè normalment una mala informació sempre va darrere d'una etiqueta que volen vendre. És dir, quan el diuen que l'ecològic és millor, volen que compres una etiqueta ecològic. Quan el diuen que lo de tal empresa és millor, volen que compres lo de tal empresa que suposadament es preocupa pel medi ambient. Llavors jo crec que la gent en comptes de buscar etiquetes hi hauria de buscar aliments concrets. Tratar d'augmentar el tipus de vegetals de la seva dieta tratar de fer una dieta eh, més, amb menys carn, sense que desaparegui del tot, però amb més vegetals i, sobretot, tratar d'eliminar productes ultraprocessats i així n'aconseguiria doncs, probablement una dieta més sana i més respetuosa. Les dues coses alhora.